I do, I do. <laughs> <تصفيق> عن نكره الشرقيه ورعاها تنساني وتعالى لي حقك يا الكريم الفاني وتعالى لي حقك يا الكريم الفاني وتعالى لي حقك يا الكريم الفاني Tiburum garmi what's rude she What's she يعني عن ناكلات الشركة فارعادة تنساني فارعادة تنساني أتعالى حقك يا الكريم الفان فاتعالى لي يا الكريم الفان فواتعالى آه من نوال والساني من نوال والساني ذا كامل وبقاني ذا آه كامل وبقاني ذا كامل وبقاني غير عقب بالتاني في اللي حسر يعني What's all آه عطبي منك لحول، أضبي منك لحول، قرب حرتها يعني، آه قرب آه حرتها يعني، أنا بعتها يعني. كانوا منك بدهول، والله لا تفايد، ها حكى كانوا منك بدهول والله لا تفايد ها كانوا منك بدهول والله لا لا تشرق ورعة لا تنساني ولا ترجعي وتعالى كريم والت علي حقه يا كريم الفان ما نقلع كلمة ما نقلع كلمة جارمي. يا قرمي بي الردات الماء فيها وحدانية ما نقلع كلمة جار... يا قرمي الله يلاحيبه شكرا أعطينا مثال <سؤال> قاعد شوارك جداد والله <سؤال> والله <سؤال> هلا لحن كنتي